pystyy ja ei pysty, eli riippuu luonnollisesti asiasta, jutusta. Mm. Ja iso kahtia, jokohan tässä on riita-asiat ja rikosasiat. Se, mistä tämä huoli johtuu, on resurssikysymykset ja sitten tota, tehokkuusvaatimukset. Eli meillähän on kokoonpanoja nyt kevennetty tuomioistuimissa Ja sitten varsinkin riita-asioissa tämä kuluu riski ja sen kasvaminen. Ja sitten tota, niin, tämä on yleisen tason kysymys. Sanoisin, että Suomessa yleisellä tasolla pystyy tuottamaan. Mutta se ei tarkoita, etteikö olisi yksittäistä tapauksia, missä on en nyt sano sitä epäoikeudenmukaista, mutta ei niin onnistunutta lainkäyttöä.